أجواء خاصة هنعيشها سوا على صوت المطر وتلات تجارب رعب هتغير من طعم الليل وهتمنحكم لحظات ممتعة من الإثارة والشغف التجارب دي وصلتنا عن طريق أصدقاء ومتابعي القناة اللي عاشوا كل أحداثها المخيفة وأعادت صياغتها دراميا نصري صباح بأسلوبها المثير اللي هيضمن لكم جرعة قوية من الأدرينالين والرعب الرهيب لكن قبل ما نبدأ الحكايات خليكم فاكرين ان كلنا مستر كايرو انا وانتم وكل متابع او مشارك بالقناة فسمعوني صوتكم باشتراككم بالقناة ودعمكم للمحتوى بالاعجاب لان ده بيفرق معانا كتير قوي خلوا عيلتنا تكبر كمان وكمان ودلوقتي مع صوت المطر ونبدأ الحكايات مساء الخير عالمنا عالم مليان بالغرائب والأسرار وكمان مليان غموض ودايما بيكون فيه أسئلة كتير محتاجة الأجوبة وتوضيح أنا اسمي إيمان وأتمنى منك يا أستاذ حسام أنك تنشر قصتي علشان الكل يعرف ويتأكد أن فيه عالم تاني موجود بالفعل وهو عالم الجن وعالم الاعمال والسحر هما موجودين ولا نقاش او جدال في ده انا جدي كان مهووس بجمع الكتب القديمه ودايما كان بيشتريها في الوقت اللي حصلت فيه التجربه دي كان واخد كتاب السباعي السباعي ده ساحر معروف عند الناس اللي بتشتغل في مجال السحر بسبب انه كان ساحر بيقوم بالاعمال السفليه ومعظم الناس كانت بتتابع فيه وبتحاول انها تتواصل معاه، طبعا الناس اللي عايزه تتعامل بالسحر. من ضمن الكتب اللي كان بيتعامل فيها كان كتاب شمس المعارف. وهو كتاب قديم قوي. النسخه دي والدي كان اخدها منه وخباها ودفنها تحت البيت بتاعنا علشان ما تقعش في ايدينا او ايدين اي حد ممكن يستغلها للأذيه والشر. كمان والدي خبى مجموعة كبيرة من الكتب وكان أخويا بيفتش عليها وبيشتري كتب من المكتبات المعروفة اللي بتبيع النوع ده من الكتب الخاصة بالسحر والشعوذة في الوقت ده أخويا اشترى من المكتبة دي كتاب علشان يعرف من خلاله كتب تانية والوالد كان ضد اللي بيعمله أخويا فقام أخدها منه وخباها ودفنها هي كمان تحت بيتنا لكن أخويا كان مصمم يجيبها بأي شكل من الأشكال، وأنا فاكره في مره أخويا حكالي إن في حاجه اسمها جلب الضائع، ولازم تتعمل في وقت معين، يعني الليله تكون قمريه، وليلة السبت تحديدا، والمكان اللي تتعمل فيه التعويذه يكون مكان خالي تماما من أي شخص. بعد ما قال لي الكلام ده، قام الصبح ولقيته بيقول لي انا خلاص لقيت الكتب تحت مخدتي ومن غير الدخول في التفاصيل اخويا يتغير بسبب اللي عمله خصوصا بعد ما اتجوز والبيت من وقتها اصبح مش طبيعي بقينا بنشوف حاجات مرعبه بسبب الكتب اللي مدفونه تحت البيت وبسبب اللي عمله اخويا انا تاذيت كتير قوي منهم وماما اخدتني ولفت بي عند مشايخ كتير بس من غير فايده في من المشايخ اللي كان بيقول لي اقفي وغمضي عينيكي ولو اتحركتي قدام او اتحركتي ورا هتخربي العلاج. كلام اهبل ومش منطقي خالص يخليك تصدق فعلا انهم كذابين ومحتالين. انا كنت اعرف انهم كذابين من اول نظره ليهم. احساسي عمره ما خيبني. في ليله كنت نايمه جنب ماما وحلمت حلم غريب قوي. حلمت ان انا في اوضه واسعه وفيها سرير. وكنت نايمه عليه وباب الأوضة كان كبير ومصنوع من الخشب ولقيت إن في قطط كتير بتجري وبتتنطط جايه عندي بطريقة مرعبة كل القطط بأشكالها وأحجامها هاجموني كانوا بينطوا علي مرة واحدة لدرجة إن السرير كان بيتهز بيا من كترتهم ونطهم علي وأنا كنت بحاول أقاوم لكن ما قدرتش لحد ما صحيت من النوم ولقيت السرير فعلا بيتهز أنا قمت مفزوعة وكنت بصرخ حتى صحيت ماما مخضوضه كانت بتقول لي مالك في ايه؟ كنت بصراحه ميته من الرعب، قلت لها السرير بيتهز يا ماما. ماما كانت بتبص حوالين السرير وهي بتقول لي السرير ما بيتحركش ومفيش حاجه من الكلام ده. وانا كنت بحلف لها وبحاول اقنعها ان السرير كان فعلا بيتهز، لكن هي ما صدقتنيش او بتحاول تنكر علشان ما تخوفنيش اكتر واخدتني في حضنها وبقت تمسح على راسي علشان اهدى. عدت أيام وأنا على الحال ده بعاني وخايفة خايفة لدرجة أني خلاص يعني وصلت لمرحلة التاقلم على اللي أنا فيه وخصوصا الكوابيس في ليلة حلمت بحلم غريب وشفت نفسي جوة شقة غريبة ومعرفهاش كان فيها ناس غربة ومش عارفة ولا واحد فيهم كنت ببص فيهم وش وش, وش ومن غير وعي اتقدمت من وسطهم ومسكت كتاب كان لونه أحمر وصغير لفت نظري انه مكتوب عليه كلام مش هقدر اقوله وفجأة وفي لمح البصر الناس الكتيرة دي مسكوني واخدوني فوق السطح وكان مكان واسع جدا ولما كنت ببص في المكان شفت واحدة بين الناس دول مختلفة جدا عنهم من ناحية اللبس والشكل كأنها الملكة بتاعتهم وبعدين اتقدمت مني وبدأت تمشي وسطيهم هي كانت شايلة سلسلة ولبستها لي السلسلة دي كان عليها علامة غريبة صحيت من النوم وانا مستغربة من الحلم ده لانه كان كأنه حقيقي وفي مرة كنا قاعدين عادي في البيت وكل واحد فينا ملهي في نفسه يعني ويوميها كان عندنا خالي وكنا فاتحين باب الشقة كان خالي قاعد في الأنتريه قدام باب الشقة وتقدر تشوف من خلال الباب طرابزين السلالم وقتها أنا كنت قاعدة بفكر وسرحانة في أفكاري بسبب اللي بشوفه والحاجات اللي لي وفجأة عيني جات على الترابزين وهنا شفت كورة سودا كان نصها بس هو اللي ظاهر وبقيت أقول في نفسي هو ممكن أكون أنا بتخيل ممكن ده يكون تهيؤات لكني كنت لسه شايفاها وظهرت كده من العدم والوحدها وحسيت إن في حد منهم الجماعة إياهم بيسمع في كلامي قعدت لثواني افكر في اللي بيحصل قبل ما ارمي اي كلام او اعمل اي رده فعل ساعتها قلت لو بيتهيألي انا هغمض عيني وارمش ممكن الكوره دي تختفي وما اشوفهاش تاني بس انا فضلت شايفاها فضلت موجوده والفتره حتى لما غمضت عيني وفتحتهم فضلت شايفاها انا قلت عادي بس الموضوع استمر معايا هنا حكيت لماما ماما طبعا اتفزعت، الحاجات اللي كانت بتحصلي كانت حاجات كتير، فقررت ماما انها تاخدني عند مشايخ صوفيه، ممكن اتعالج ويلاقوا لي حل، ولما رحت قعدوا يقروا عليا وبعد شويه قالوا لي ان خلاص الجن خرج مني وان انا بخير واقدر اروح، لكن انا لما خرجت من الجلسه دي كنت حاسه اني في عالم تاني وتايهه، روحت للبيت على اساس اني خلاص بقيت بخير واللي فيا راح وخرج بس. ولا حاجه حصلت من الكلام ده والماساه والخوف كانوا مستمرين معايا في مره لما كانت خالتي عندنا وقتها قامت كانت عايزه تروح الحمام وانا كنت في قطتي والله والله لما رفعت راسي لقيت الكوره المدوره السوده طايره وجت من اتجاه باب الشقه ودخلت مباشره لحد ما وصلت لمدخل الحمام انا كنت ببص وشايفه المشهد ده وكنت بضحك بضحك من الرعب تخيلوا وقلت انت جيت تاني الصراحه انا مش عارفه الكره دي بتيجي منين وايه سبب حضورها هل ده بفعل كان حابب يثبت حضوره مش فاهمه عدت علي ايام كنت تعبانه فيهم خالص وزهقت من كل حاجه زهقت بقى من العلاج والمشايخ حاسه نفسي اني انا مش انا انا اتغيرت خالص في يوم كنت في الكليه وكنا قاعدين في الكافتيريا انا وصاحبتي وخطيبها، الجو كان عادي وجميل وطلبنا وقتها قهوه وكنا بنحكي وبنضحك. خطيب صاحبتي قال مين فيكم اللي بيفهم في قرايه الفنجان؟ انا من غير وعي ومش عارفه ليه؟ قلت له هات الفنجان انا هقراه. وبالفعل لقيتني ببص في الفنجان وبركز فيه قوي وبعدين قلت كلام لزميلي مش عارفه ازاي طلع مني. واستغرب هو مني علشان كل اللي قلته طلع حقيقة وبرده كذب المنجمون ولو صدقوا المندل مين فينا اللي ما يعرفوش المندل بيشترط انه يكون الطفل صغير ويكون لسه ما بلغش وعنده صفات معينة بيمتاز بيها من خلال الصفات دي نقدر نستغله ويسهل علينا انه يكون حلقة وصل بين عالمنا والعالم الاخر والكلام ده يعتبر دليل على إنه أمي زهرية هي كمان وأنا كمان زيها ومن خلال اللي هحكيه دلوقتي هتعرف تأكيد كلامي ده أنا فاكره كويس قوي الأيام الصعبة دي علشان أنا في يوم ماما كلمت واحد من قرائبنا هو كان بيشتغل محامي وحكت له على كل حاجة وإن إحنا دخنا عند المشايخ والدجالين ومفيش فايدة فيهم ومش عارفين لحد دلوقتي مالي وهي كانت بتقوله أنا خايفة على بنتي ومش لها حل ورد عليها قريبنا بعد ما سمع كلامها وقال ما تقلقيش خالص بإذن الله هنلاقي حل بصي أنا أعرف واحد صديقي هو بيعرف في الحاجات دي وله في الكلام ده على فكرة ده شاطر قوي ماما ردت عليه طيب أنا كده كده يعني عنديش حل تاني ومن غير شك وده أفضل حل احنا نروح له ونشوف احنا مش خسريني حاجة وبالفعل حددنا معاد معاه وأول شيء عملوا معايا أنه أرى عليا بشكل مستمر لدرجة أني حسيت ان وشي اتغير وشي كان كأنه كله بيتحرك خصوصا عناية اللي كانت بترمش بقوة وبشكل غير إرادي ومش مسيطرة عليها حسيت كأني مخنوقة من العياط أنا كنت بزوم وبعمل أصوات وحركات وساعات كنت أعيط وزوم بقوة وساعة تانية كنت اضحك بعد شوية صديق قاربنا ده وقف وبطل قرايه وقال اللي عليها ده سحر بس مش معمول ليها من طرف شخص اللي عمله لها جان وجان موكل كان بيسحر لها وده صعب لانه كان ملازمها من صغرها وقال كمان انه هيبدأ جلسة جلسة علاج تانية وقال هبقى جيلكم البيت وللفعل لما جه لبيتنا وبدانا الجلسه اللي كانت جلسه طويله وقويه ومتعبه كان نفس السيناريو حصل معايا والشي بالكامل كان بيتحرك بس الجن اللي عليا مش عاوز ينطق وصديق قريبنا استمر في القرايه وفي المحاولات كان بيسال انت مين واسمك ايه لحد اللي عليا ما وقال أسماء تانية بتخص الجان للأسف هو معرفش يخرجه مني ولما خلصت الجلسة سألنا صديق قريبنا هو مين الاسم اللي قاله ده رد علينا وقال إن ده مارد من مرضة الجن وقبيلة ميمون وهي قبيلة كبيرة وقوية وإن أنا لازم ألتزم بالاذكار وبالصلاة وإن إن شاء الله كل شيء هيكون خير بعد كده وقال انه شكله هيخرج مني بسهولة انا لما سمعت كلامه ده عشت اسوأ ايام حياتي كانت كلها مأساة من كل جانب وجهة ما كنتش لقيا مخرج خرجني من الظلمة اللي انا فيها دي انا بقيت بلاحظ حاجات جديدة على نفسي ومنها اني بقيت بعرف وبحس بكل حاجة قبل ما تحصل لي احلامي بشوف فيها اللي ممكن يحصل انا ليا شلت اصحابي وكان من ضمنهم شخص قلبي انفتح له وحسيت بقى حسيس نحيته وقتها اهلي قرروا انهم يسافروا مع العلم ان اهلي ميسورين الحال وسبولي فلوس الشخص ده استغل غيابهم وكل مره كان بيزعجني ويطلب مني فلوس بحجه انه عاوزها علشان يعمل بيها حاجات ودايما كان محتاج فلوس كان بيقولي انا محتاج عنديش انا جالي احساس غريب وكنت قلقانه منه كان مخوفني حاجه خفيه كانت بتقولي ابعدي عنه ده شخص استغلالي ومش بيحبك بالفعل لقيت قلبي اتقفل تماما من ناحيته وبشكل غريب ونهائي بس في يوم جه الشخص ده وقال لنا ايه رايكم نخرج مع باقي الشله ونغير جو الصراحه كلنا وافقنا وركبنا الباص وصدقوني لما ركبت الباص قلبي ما كانش مرتاح وانقبض علي فجاه وسمعت الصوت زي الهاتف في وداني بيقول لي اخرجي بقيت عنيه ببص ببصّلهم مش عارفة اتصرف ازاي لحد ما وصلنا كافتيريا وقعدنا فيها بدأوا أصحابي يطلبوا في حاجاتهم بطريقة مستفزة كانوا عاملين عليا زي رباتيه وفيلم تمثيلي علشان ياخدوا مني فلوس أنا كنت لهم بطريقة غريبة بعد ما كملوا تمثليتهم الوقحه قلت لهم تمام كده تمام مش كده عاوزين حاجة تانية قعدوا يضحكوا عليّ بشكل مستفز أنا ما استنتش لحظة واحدة خدت في بعضي وخرجت قبلهم وأنا مثبتة خطواتي وكأن ما فيش حاجة حصلت وروحت البيت وقعدت أفكر في اللي حصل لي معاهم وإزاي هما كانوا وحشين واستغلاليين كنت وقتها خلصت الكلية وما استنيتش ولا دقيقة سافرت على طول الرياض علشان أكون جنب أمي وأبويا ما كملتش الشهرين وتفاجئت بزميلي بيتصل بيا وبيقول لي تعالي بسرعة لمصر لأن فيه تعينات للشغل قلت الماما ان انا عاوز انزل مصر وفي الفترة دي انا ما كانش في اي حاجة غريبة بتظهر لي، وبالفعل انا نزلت مصر واستلمت الشغل الشغل كان في مكان ريفي وفي يوم وبالصدفه انا شفت الشخص الوقح اللي عمل علي التمثيلية بصيت له بصة كان كلها غضب وشرارة نار بتخرج من عينيه، مش عارفة ساعتها انا تمنيت موت ولا ايه بصراحة انا انا مش فاكرة من شدة غضب منه صدقني يا أستاذ حسام تاني يوم مباشرة سمعت خبر أنه مات بطريقة بشعه على سكة القطر واتفاجئت بزميله اللي اشترك معاه في التمثيلية الواقحة بيتصل بيا وبيطلب مني أني أسامحه بس أنا قلت له اللي عملته فيا مش سهل ولا شوية هو فضل يترجاني أني أسامحه خصوصا لما سمع وعرف باللي حصل لصاحبه وما ومردتش عليه أنا الجن اللي عليا كان هو اللي بياخد بطاري وحسيت انه بينتقم منهم لمجرد بس اني اطلب حاجه او افكر في حاجه زعلتني، انا بقيت اخاف قوي لو اني ازعل من حد لاني لو زعلت لازم حاجه بتحصل للشخص ده، الجن او الشيء ده اللي فيا ما كانش بيمنعني من حد، بس كانه الحارس الشخصي ليا. طب اسمع دي، في يوم كنت رايحه للشغل بعربيتي وكنت سايقه وانا بفكر وبسال في نفسي يا ترى اللي راح ارتبط بيه فين هو؟ معرفتش إزاي لقيت نفسي برد على نفسي وقلت هو مسافر ولما يرجع هيجي يخطبك وبالفعل ما عداش كتير من الوقت وجه فعلا هو كان مسافر ونزل لمصر علشان يخطب وخطبني والصراحة أنا معرفش إزاي اتخطبت أنا لا قلت أيوة ولا لا عدت أيام وحبيت أعرف أخته أني بعاني وبتعالج من المواضيع دي علشان ما بأشغل شاشة في نظرهم لقيتها بتقولي ما تقلقيش خالص على فكرة احنا زي بعض وانا كمان بتعالج زيك ومع الايام اتفاجئت بخطيبي جالي وبيقولي صليتي ولا لأ قلت له لأ لسه قالي بنبرة الامر طب قومي صلي قلت له طيب وما اتحركتش وفضلت قاعده في مكاني لقيته بيزعق في وشي وبيقولي لأ قومي وغصب عني انا قمت اقسم بالله وانا بتوضا كنت ببكي بشدة وبصوت عالي المهم توضيت وصليت ولما خلصت قال لي انا ماشي بقى، وتاني يوم لقيته جاني من تاني وقال: انا ما عدتش هقول لك صلي، قالها وهو بيضحك فرديت عليه: انت ليه بتقول كده؟ قال لي: انا امبارح ما نمتش خالص علشان انا شفت كابوس وحش قوي لدرجه اني حسيت اني هموت وانا جوه الكابوس ده، وطبعا انت عارفه السبب بعدها سافر خطيبي وانا كنت بروح الشقه واشوف هاعمل ايه في عفشي وحاجات تانيه صدقوني انا اول ما كنت بدخل الشارع وتقابلني الشقه كانت بتجيلي قبضه في صدري غريبه واقلق لدرجه اني كرهت دخول الشقه بس ما عرفتش ازاي اتراجع وارجع عن طريقي كنت بغصب على نفسي علشان ادخل الشقه واحس برجليا مش حابين يمشوني لحد هناك وقتها قرب كتب الكتاب بس في الوقت ده جه المعالج لبيت خطيبي علشان يعالج أخته، وكلموا أهلي علشان أروح لعندهم وأحضر الجلسة معهم لما رحت دخلت أوضة فيها أنتري صغير وشفت الشيخ وهو بيقرأ على أخت خطيبي. بعد لحظات من القراية سمعت صوت بيقول لي إنها بتدعي التعب، وإنها سليمة، واللي عليها ده قارنها كان بيرد على الشيخ في أوقات وأوقات تانية، هي اللي كانت بتمثل وبتدعي التعب. لما خلص الشيخ معاها جيت الدور عليا، وبدأ الشيخ يقرأ ويقرأ، وأثناء القراية أنا شفت صورة لشيخ كبير... وأثناء القراية أنا شفت صورة لشيخ كبير في السن وعيونه مفتحة على الآخر وبيبص عليا كل ده وانا مغمضة عنيا وكنت بزوم شوية واتحك شوية وكل ما عينيا ببص في مكان معين الشيخ كان بيسألني انت شايفة ايه ويقول لي شاوري لأي ركن انت شفتي فيه حاجة وانا كنت بشاور عليها علشان انا كنت بشوف عيون الشيخ الغريب ده في الاماكن دي وكنت بسمع الشيخ وهو بيرش حاجة بعدها عرفت انه ملح سألني الشيخ من تاني: "أنتِ شايفة إيه؟" قلت له: "وأنا مستغربة، اه أنا شايفة إنه كان وقت الشفق، وفي بيوت منحوتة على جبال، ومنحوتة عليها سلالم وفجوات بشكل هندسي غريب. وقتها أنا طبعًا عرفت إنها بيوتهم. الشيخ كمل القراية، وأنا كنت بنفخ وبنفث في وشه لدرجة إنه تعب وما قدرش يكمل، وأعلن عن نهاية الجلسة. مبقاش قادر أو عارف يعمل لي حاجة. في اليوم ده كان معايا أخويا غاوي كتب كتب السحر والشعوذة وغاوي تجميع الكتب من النوع ده. هنا ماما وقفت الشيخ وطلبت منه إنه يشوف أخويا ويقرأ عليه هو كمان. والله لما كان بيقرأ عليا على أخويا رقبته عرضت بشكل غريب وبقى عامل شبه زي الحية الكبيرة اللي نلاقي راسها بيعرض لما تحب تهاجم حد. كلنا اترعبنا قوي من منظره، والشيخ انهى الجلسه بسرعه وخرج من غير ما يقول ولا كلمه. أنا حبيت بس أحكي لك حاجة أنا أنا على فكرة أنا مش بكتب إلا لما أحس بدفع جوايا بتخليني أكتب، والسبب صدقوني مبهم مش معروف، جوايا إحساس بالزعل منك أستاذ حسام لسبب معين هقول لك عليه. ولو حاسس ان قصتي مش مناسبه انك تزعها او تحكيها مع ان حقيقي القصه بكل تفاصيلها دي انا عشتها يعني كل التفاصيل دي حصلت وانا انا شخصيا اللي عشت كل التفاصيل دي وحصلت معايا انا انا بالفعل زهريه وعندي القدره اني اعرف اماكن الكنوز واقسم بالله اني بشوفها قدامي وكمان ممكن تضيف المعلومه دي انا ادي اليمين من عند الكوع مكتوب عليها اسم محمد باللغة القديمة، وبين الكوع والرسخ مكتوب عليها اسم سام بخط الرقعة، بخلاف حاجات ورؤى شفتها ودلتني إني ممكن أكون من آل البيت، وكمان بخلاف اللي كنت بعمله مع أي معالج أو شيخ كان بيقرأ عليا، لكني والحمد لله سبحانه وتعالى عمري ما استعنت بأي ساحر في حياتي. كمان فيها عيلة من الجن عايشة في بيتي. من غير الخيالات السودة اللي دايما مرفقاني واللي يزعلني بيتاذى علشان كده انا بتماسك وبمسك زعلي من اي شخص انا ممكن اكون مش مرتبة الاحداث ومعرفش اعمل حكايتي زي القصص اللي بتحكيها بس انا لك اللي بعيشه زي ما حصل لي بالظبط على فكرة في حاجة كمان انا بسمع كل القصص اللي بتنزلها وصدقني والله العظيم لما بسمعها بيجي لي الصوت زي الهاتف او كلام بيخرج من لساني ويقول لي فيه ان بعض من القصص فيها الزيف والكذب او يقول لي لا ما يبقوش كده وبعدها بسمعها ويقول لي الصوت ده صح وده شيء خارج عن ارادتي في نفس الوقت ببقى بفكر وعاوز اعرف ايه اللي انا فيه ده وايه هو سببه ودايما ابني بيقول لي أنا عاوز أعرف واحس بأي حاجة أحلم بحاجات بتتحقق زيك أنا قلت له يا ابني أنا ممكن أديك العهد ومعرفش ليه قلت له كده وأكيد فيه شروط وفيه حاجة بتمنعني أقول أي شيء المرة اللي جاية هحكي لك عن جدي قبل ما يتوفى لما كان في بيتنا وشاف إيه وقال إيه بشكر إيمان على التفاصيل الغريبة اللي هي بتعيشها اكيد كلنا مش زي بعض واكيد كلنا بنعيش الحياه بطرق مختلفه واكيد كل واحد فينا مقدر له قدر مختلف عن غيره علشان كده يا ايمان انا مصدق كل كلمه بتقوليها ولسه مستني باقي احداث قصتك بشكرك التجربة اللي هحكيها دلوقتي حالا هي تجربة بجد مفاجأة هي كانت مفاجأة ليا زي ما هتبقى مفاجأة ليكم التجربة هي تجربة قصة صباح نصري او نصري صباح من الجزائر اللي بتعيد صياغة احداث القصص لقناة مستر كايرو المرة دي صباح قررت تفتح قلبها وتحكيلنا عن كل اللي بتمر بيه والأحداث اللي عاشتها واللي خلتها بتحب الرعب وبتتعامل معاه وبتتعايش معاه. تعالوا نسمع صباح. السلام عليكم أصدقاء مستر كايرو أنا نصر صباح أدمن قناة مستر كايرو. في الحقيقة أنا ترددت كتير أكتب قصة وخصوصا قصتي. التفكير فيها أصلا شيء صعب ومرهق. بصراحة عقلي هو اللي مسيطر على اختياري القصصي. أنا انتبهت كتير لناس بيقولوا نفس كلامي وملاحظاتي أول شيء أنا ما أحلمش كتير ولو حلمت بتكون صور غير ثابتة وبنسها مباشرة لكن ساعات أحلم بكوابيس وبتتكرر معايا لدرجة أني اتعودت عليها وبقيت بعرف إزاي أتعامل مع الحلم وكأني في الواقع حبيت أبدأ حكايتي بحلم فظيع كان بمثابة واقع وحقيقي، أنا حلمت إني كنت ماشية لوحدي في طريق وكان الوقت ليل وظلام ومكنتش سامعة إلا صوت رجليا وأنا ماشية لقيت رجليا تلقائيا بيودوني للجبانة، الجبانة منظرها بالليل بيختلف كتير عن منظرها وهي بالنهار، أنا كنت بمشي وأنا مستغربة ليه دخلت للجبانة. واكتشفت إن رجليا هم اللي بيقودوني ويوجهوني للمكان ده، وفين أمشي بالظبط. أنا كنت حاسة بكل شيء حتى النسمة اللي بتلمس وشي. القبور كانت قديمة وجنب بعض ولاحظت إنهم كلهم عاملين شواهد للقبور. لما مشيت مسافة معتبرة، رجليا وقفت تلقائيا، وبعدين اتغير مصاري وكملت مشي. انا ما كنتش مسيطره على نفسي وكنت بتابع في رجلي رايحين فين لحد ما وصلت عند شجره صغيره وكان قدامها قبر محطوط عليه تراب وبس ومن غير شاهد لكن انصدمت من وجود شخص نايم فيه او بالمعنى نص جسمه مدفون جوه القبر يعني رجليه بالكامل بس اللي كانوا مدفونين أما الجزء التاني اللي بيبدأ من جهة الصورة لغاية الراس كانوا بينين الشخص ده كان قاعد ومش مستلقي بالكامل على الأرض كان بيبص فيه وايديه فوق فخاده اللي كانوا تحت التراب ومدفونين جواه أنا لو أوصف لكم شكله هتتصدموا زيه تماما وممكن أكتر أنا بعرض دلوقتي الصورة للمشهد زي ما تخيلت أو زي ما شفته ورسمته الكون. في الاول انا كنت واقفة مقابلة ورجليا يخرب يخربتهم خانوني وجابوني لحد هنا غصب عني وتسمروا لوحدهم في الارض خلوني اشوف ابشع منظر وشكل الشخص دا كان من غير ملابس واسود ووشه كان اسود تماما تحسه محروق ومفحم وشعره قصير واسود اما عينيه بيضة بياضة تلج لدرجه انها بتنور وعامله زي الكشاف وواسعه وبتلمع زي النجوم ومن غير حواجب وبقه كان مفتوح بابتسامه قدرت اشوف من خلالها كل اسنانه البيضه تماما اسنان في منتهى الترتيب والدقه والوضوح كان بيميل فراسه يمين وشمال وببطء شديد وانا مستغربة وخايفة ومش فاهمة ايه ده ومين ده وليه رجليا جروني لحد عنده ثواني مرت عليا زي الاعصار خصوصا لما اتكلم وقالي بصوت بطيء وخشن واخيرا جيتي وكان بيبتسملي من تاني وبعدين فتح بقه وشفت جوفه الاسود من جوه كأنه فارغ في اللحظة دي حسيت إني اللي بيحصل ده مش منام، دي حقيقة، كنت حاسة بالرعب والقلق كأني صاحية، منكرش إني فقدت النطق وقتها وضربت رجلي كنت عاوزة أشيلهم وأقلعهم من الأرض علشان يصحوا ويتحركوا، وكنت بصرخ وبقول يا ربي يا ربي وبصعوبة أنا فعلا عرفت أجري، جريت لحد ما خرجت من الجبانة. واثناء الجري سمعت اخر ضحكه دح... منه كانت كفيله انها تصحيني من النوم وفتحت عيني على دنيتي اكيد طبعا هصحى مفزوعه ومحتاره ويومي هيكون زفت من اوله ده حلم او كابوس انا مستحيل انساه وما لحد حتى لو كان حلم يوميها بدايه نهاري كانت تقيلة بسبب تشتت تفكيري ومزاجي السيء اللي كان مش تمام وفضلت اني اقعد في اوضتي وما اكلمش حد لغايه ما زارتنا اختي وعيالها ومرات اخويا الكبير وبنتها الصغيره واضطريت اني اقعد معاهم نجهز العشاء لغايه ما حسيت نفسي كويسه وبقينا نحكي ونضحك لغايه برده ما تعشينا وكملنا سهرتنا في الجنينه الليله كانت حر كنا بنحكي في كل حاجه لغايه ما تعبت اختي وقالت انا داخله نام مش قادره اكمل ساعتها اتكلمت مرات أخويا وقالت وأنا كمان هروح أنام وقمنا مع بعض ودخلنا أنا في الصيف بحب أفرش على الأرض علشان ألاقي راحتي فجأة لقيت مرات أخويا دخل عليا وشايله حاجة في ايديها وبتقولي أنا هنام هنا أحسن على الأقل في نسمة هوى أنا لما سمعتها قمت قلت لها لا لا ارجعي الصالة ونامي مع بنتك وأختي ما معايا لكنها كانت مصممه لدرجه اني زعلت منها. سالتني طب ليه ما نمش عندك؟ ومن امتى بتقولي لي الكلام ده؟ ما احنا دايما كنا مع بعض. رديت عليها انا انا مش عارفه ليه بس روحي ونامي في مكان تاني. بالرغم اني ما كنتش بهزر ولا كان وقت الهزار اصلا الا انها عندتني كتير. فقلت لها خلاص عاوزه تنامي معايا؟ نامي. أنا بصراحة ما كنتش عارفة أنا ليه اتصرفت معاها بالشكل ده. كانت أول مرة تشوفني بالشكل ده. المهم هي جابت فرشاه وحطته جنب باب الأوضة بالظبط وحبت تنام. كانت مقابلة ليا في المكان ده. لما شفتها قمت زعقت فيها وقلت لها ما تناميش قدام باب واختاري أي مكان في الأوضة ونامي على راحتك. بصت فيا وقالت لي: أنام هنا علشان أحس بالنسمة وهي بتدخل. قلت لها نسمة ايه؟ انا مش هكرر كلامي غيري مكانك وما تخليش صوت يطلع هي كانت ضد اي كلمة كنت بقولها معرفتش ازاي اتعامل معاها في نص الليل بعنادها ده وقلت خلي النهار يطلع ويكون لنا كلام تاني طفينا النور هي كانت سكتة علشان تعبت وقربت تنام وانا كنت قاعدة بالعب بموبايل القديم لحد ما تعبت ورميته وقررت ان انا نام وانا خلاص انهي كانت قربت تغمض بس وداني حست ان في صوت حركه بسيطه قدامي وهنا حسيت بطاقه مش طبيعيه جو الاوضه كان سخن ومختلف على غير سخونه الجو العادي سخونيه مش مفهومه ولا مبرره فتحت انهي علشان اركز واشوف لكني ما كنتش عارفه اشوف كويس بسبب الضلمه لدرجه اني رفعت راسي بقيت ببص في المجهول في وسط الضلمة ووشي كان حاسس بالهوى السخن اللي جاي تحديدا ناحيتي انا حسيت بمجال حراري غير عادي بيتقدم في اتجاهي بشويش وببطء جديد الحرارة والهوى انا شبهتهم بالهوى السخن بتاع مجفف الشعر والصراحة انا مقدرتش اقوم واتخطى المجال ده اللي انا حساه فضلت أني أستعين بنور الموبايل في ثواني قمت أفتش على موبايلي وخبب بإيدي في كل مكان من الفرش بتاعي وبدور وبفتش علشان خلاص الهواء السخن كان قرب قوي ناحيتي والحمد لله قدرت ألاقيه وشغلت الكشاف اللي كان نوره ضعيف ووجهته للمكان أو المنطقة اللي جاي منها الهواء وهنا أنا شفت منظر مفزع منظر مستحيل كنت أتخيله وحتى يخطر على بالي ولا اتوقعه انا كنت تقريبا وش الوش مع مرات اخويا اللي كان شكلها كافيل انه يطلع روح الشخص من الرعب ويوقف قلبه انا شفت مرات اخويا كانت بتحبو على رجليها وأيديها زي الطفل الصغير وبتتقدم في اتجاهي ببطء ولما وجهت نور الكشاف وشها انصدمت منه شعرها المعروف بطوله الجميل وشعرته الخشنة نازل ويلمس في الأرض ومغطي نص وشها ونص عينيها الخضر عينيها لونهم أخضر ومع حالتها دي ومع نور الكشاف لاحظت ان عينيها بيلمعوا قوي زي الكريستال وبتبص فيا وجيالي طبعا ما كان شيء مؤكد ان انا مش هستنى ثانية واحدة علشان عارفة انها هتوصلني وهتمسكني وكان لازم علي اتصرف بسرعه. انا قمت وما هربتش من قدامها علشان هي كانت قدامي وقدام باب الاوضه. علشان كده انا لفيت لفه كامله عليها علشان اقدر اوصل للزرار بتاع النور. لما شغلت النور بصيت في وضعيتها وشكلها وبعدين طبطبت على كتفها بشويه لما لقيتها مش بتتجاوب معايا خبطت عليها بقوه. وقتها هي تلفتت برأسها وبصّت فيّا بنفس الشكل أنا الصراحة كنت مستعدّة للهروب ومنكرش إنّها ضحكت عليا فكرت إنّي لازم أسرّخ في وشّها وخبّط عليّها من تاني وبقوة علشان تصحّى وفجأة شاءت شهقه واحدة زيّ ما يكون انقطع لها النفس ورجّع لها من تاني أو خرجت منها حاجة دلوقتي هي اللي انصدمت من شكلها وحالتها ووضعيتها، ما كانتش تقدر تتكلم بسبب الصدمة. ثواني مرت وهي بتبص فيا ومش مصدقة حالها، وبعدين اتعدلت في قعدتها وقعدت تفكر. أنا الصراحة ضحكت وقلت لها: مالك؟ ردت عليا وقالت لي: معرفش أنا أنا اللي فاكره إني شفت بنتي بتعيط وقلت أروح علشان أسكتها. ده اللي أنا فاكراه. أنا رجعت مكاني وحكيت لها على كل حاجة هي بتحلف إنها راحت لبنتها وبعدين جمعت شعرها ولمت فرشتها وقالت هروح أنام جنب بنتي أحسن خلتني أفكر في اللي حصل واستنتجت وقلت لو ما كنتش يعني فطنت ليها كانت أكيد ممكن تخنقني بإيديها ويا عالم كان إيه اللي ممكن يحصل والحمد لله إنها جت على كده ما انكرش أنا يوميها نمت وفضلت سايبه النور شغال للصبح ولما صحينا حكينا على الموضوع وقعدنا نتكلم وهي قالت لي مستحيل مستحيل هنام في مكان زي المكان ده تاني المكان ده معرفش فيه ايه مع انها عارفه قصصي مع المكان ده بالظبط علشان انا كمان حرمت انام فيه ومن يومها لحد النهارده مستحيل هي او غيرها يناموا في المكان ده هي بتمنع حتى عيالها انهم يناموا في المكان ده علشان كده انا نبهت مرات اخويا وهي اللي كانت مصممة ومعا هي مش عارفة المكان ده تحته فيه ايه بالزبط علشان زمان لما انا كنت بنام فيه كنت بلاقي نفسي ماشية وانا نايمة وبعدين اصحى ولاقي نفسي واقفة قدام باب الأوضة او اروح افتح الشباك والله اعلم لو مسحتش كنت ممكن اعمل ايه وحاجات تانية كتير حصلتلي بسبب المكان ده انا حكيت عنها كتير قبل كده في قصصي في قناة مستر كايرو اتمنى التجربة الصغيرة دي تكون عجبتكم دي تجربة انا عشتها بكل تفاصيلها انا صباح نصري تجربة رمزي ابن الجزائر من التجارب اللي اتكلمنا عنها في اسابيع فاتت والنهاردة رمزي بيحكي لنا تجارب جديدة عاشها ولسه بيكمل معانا حكاياته تعالوا نسمع رمزي ابن الجزائر انا رمزي حابب اشكر الاستاذ حسام على المجهود وبشكر كل الادمن والمتابعين الكرام هكمل معاكم باقي قصتي مع الجن والحرب اللي دارت بينا ويا ريت كانت حرب معايا وبس لا دي كانت حرب شملت كل اهلي ومدت ايديها لاقرب واعز الناس ليا انا زوجتي زوجتي بعد جلسه الرقيه مع الشيخ المزعوم التابع لمكان العلاج بالحجامه تغيرت بشكل كبير وبقت بتخوفني اوي بتصرفاتها بعد مرور تلات ايام من الواقعه دي ساعتها انا كنت في الشغل وقتها كان وقت اذان العصر قمت اصلي ولما انا كملت اول سلام في الصلاه رن التليفون المتصل كانت زوجتي لما رديت عليها لاحظت ان صوتها كان متغير وكان صوتها صوت راجل الصوت قال لي تعال بسرعة لو ملحقتهاش هتموت وقال لي كلام انا مفهمتوش ساعتها بسبب ذهولي بسرعة انا اتصلت بامي وقلت لها إنها تاخد منها وما تقربش خالص ناحيتها ولا حتى تكلمها وان انا هطير بسرعة ومسافة السكة هكون عندها وبالفعل لما وصلت لقيت مراتي واقفة جنب البيت في حالة يعلم بيها ربنا وحده، وماما كانت ماسكة بقها بإيديها وقالتلي إنها حاولت تهرب، وإنها كانت بتتكلم بصوت راجل بلطجي مرعب، وإنها ما قدرتش تمسكها علشان كانت ميتة من الرعب. أنا وقتها دخلت زوجتي للبيت وأولادي سبتهم عند ماما، وأول شيء عملته قريت القرآن على مية وهي كانت بتبص فيا وبتضحك، وبتميل في راسها، وأنا كنت خلاص قررت إني هعالجها، وهحارب علشانها. هي كانت بتضحك بقوة وبتقولي: ها <تصفيق> إنت ضعيف، ضعيف، وتأخرت كتير. بس أنا كنت بقرأ في القرآن في المية، ولما خلصت ابتديت أرش في البيت. لما شافتني أنا بعمل إيه، اتغيرت وتحولت الضحكات لصراخ قوي. كانت بتضحك وتصرخ في نفس الوقت وتقولي: ها، <تصفيق> رش هنا وهنا، رش رش، رش, رش هنا كمان، ها ها ها ها. مش هتقدر علينا انا في لحظة انتبهت لكلمه علينا وبصراحة كلمة علينا بصيغة الجمع معناتها ان الجني ده مش لوحده اللي متلبس زوجتي انا ما عنديش خبرة بس كانت قراءة القرآن كفيلة انها هتساعدني وهتفرق كتير لو كنت فهمت حالتها من الاول انا ما تراجعتش وقررت اكمل معها للاخر قعدتها على الفراش وابتديت اقرأ في القرآن وأقرأ وأقرأ لحد ما طلع لي واحد منهم كان مرتعب وبيبكي وقال لي خلاص خلاص سيبني ساعتها أنا كلمته وقلت له أنت منين وعاوز منها إيه؟ هو قال لي إن هو مش لوحده وقال لي إن هو هيخرج منها هنا مراتي صحيت وسألتها أنت بخير؟ قالت لي شوية بس هو خرج علشان أنا حسيت بشئ تقيل خرج من رجليا أنا حمدت ربنا إنها جات سهلة كده. أوعوا تقولوا إن الحرب خلصت لأ، دي ولا حاجة دي بس البداية. كانت حرب شرسة وحسيت فيها بمعاندة كبيرة منهم والحمد لله الحالة اللي فاتت دي اعتبروها ولا حاجة بالنسبة للي جاي. بعد يومين مراتي بقت بتصحى في وسط الليل وتقول وتعيط بأعلى صوت أنا هموت، هموت. كانت بتتخنق بقوة زي ما يكون في شخص غير مرئي. بيخنق فيها. أنا بسرعة قمت أقرأ عليها القرآن وآية الكرسي لحد ما هديت شوية ونامت. في آخر الأسبوع ده وكان يوم خميس وبالظبط وقت العصر، مراتي كانت في المطبخ وفجأة قامت بتصرخ وبتجري لعندي في الأوضة وهي مفزوعة وبتقولي: "هيموتوني هيموتوني" كانت بتحاول تستخبى. أنا بسرعة خرجت أولادي وودتهم لعند أمي، وشلت معايا الماء المرقي، وقلت يلا على الرقية. وقبل ما ابدأ لاحظت إن شكلها اتغير كانت بتبص بغضب شديد وبتزوم وبتعمل أصوات كأنها عاوزة تتهجم عليا. في ثواني اتغير شكلها وزي ما تكون صحيت من النوم وبتتآوب بشدة واتكلمت بصوت تاني ومختلف وقالت: مين اللي صحاني؟ ما تسيبني أكمل نومتي. أنا ذهلت جدا من اللي سمعته. بلكني كملت قرايه القران كانت ما بتتاثرش خالص لدرجه إني يعني بقيت مش عارف طب اعمل ايه كنت عايز الجن عليها يتكلم فضلت ازود في القرايه لحد ما اتكلم عليها وقال انه جني ومربوط انا ما عنديش خبره كبيره في المجال ده فضلت مكمل القرايه لساعات طويله لحد ما صحيت زوجتي وللاسف انا ما قدرتش عليه طول الليل وأنا بفكر وبالي مشغول وكنت بدور على تفسير وبتابع في جلسات الرقية باهتمام شديد على الموبايل لحد الصبح قلت في نفسي ممكن ألاقي حل أو توضيح لحالة زوجتي عملت أول جلسة رقية ليها بس ما نفعتش وما قدرتش عليه وكمان كان معاها جن عاشق قوي وكل محاولاتي فشلت معاه بالليل أنا شفت كابوس مرعب شفت ان انا ومراتي ماشيين في طريق ضيق قوي وفجاه خرج علينا شخص بلطجي ومعه كلب البلطجي ده خرج سكينه وطعني بيها في بطني والكلب هجم على مراتي هنا والله حسيت ان السكينه اتغرست في بطني بجد وقلت يا الله لما صحيت من الكابوس اللي اعتبرته حقيقي بسبب الالم والرعب الغريبه ان مراتي الصبح بصت فيا بابتسامه مفتعله وقالت لي اه اه انت بخير انت سليم انا شفتك مطعون بسكينه في بطنك من شخص بلطجي انا استغربت جدا ازاي شفنا احنا الاثنين نفس الكابوس مع بعض ولا الجن هو اللي بيحاول يتريق علينا كنت بحاول اداري استغرابي وضحكت وقلت لها لا بس الخبر ده في يوم من الايام هتسمعيه ودي كانت رساله خاصه وموجهه للجن اللي كان لابسها رحت يوميها للشغل وبعدين توجهت مباشره لشيخ من المشايخ وحكيت له على كل حاجة حصلت معي هو أداني شوية دروس وأسرار على السريع أقدر أواجه بيهم هجومهم رجعت على البيت وتعشينا وبقيت أنا وهي لوحدنا وقتها أنا حصنت البيت بالمية المرقية وجهزت نفسي للمعركة وقلت بلهجة كلها الضحك وعازم على التحدي طعنتني يا بلطجي وعامل نفسك قوي وإني مش قادر عليك طب تعالى بقى نرجع المظالم لأهلها. كنت مستعد للمواجهة وابتديت بقراية القرآن لحد ما طلع معايا الجن الأولاني اللي قال لي مش هتقدر علي أنا مربوط ومش هقدر أخرج. هنا اتفقت معاه إني أفك السلاسل اللي مربوط بيها وإنه يسيب زوجتي بلا رجعة وأخدت عهد معاه وبالفعل أنا قدرت أحرره بإذن الله. وبعدين كملت قرايه من غير تعب لاني كنت مصمم وقاصد ومستني ظهور الجن العاشق شويه وشفت وش زوجتي بيتغير واصبح يشبه وش الشخص البلطجي اللي انا حلمت بيه هنا هو حاب يستخدم القوه بايديه بس انا قلت له انت طعنتني وانا هخليك باذن الله سبحانه وتعالى جثه او روح طايره في السماء وهحرقك بعدها انا طلعت برجليا ووقفت جنب مراتي وبدأت أقرأ بعض آيات الحرق، هي كانت بتصرخ وبتشتم وأنا كنت مكمل قراية ومطنشها، كل ما أقرأ كل صورة كنت حافظها، كنت أقعد أقرأ بكل إيمان وخشوع ساعة كاملة وأنا بقرأ لحد ما حسيت إنه ضعف كتير أوي، وهنا أنا مسكت راسها وبدأت أقرأ في الآيات اللي معروف إنها بتطرد الجن والشياطين. لحد ما سمعت الصوت غرغره خارجه منها زي ما يكون صوت كبش مذبوح لحد ما صحيت مراتي وقالت لي ان هو مات ووشه كان مرعب جدا انا حمدت ربنا كتير وحضنت مراتي وساعدتها علشان تقوم ونروح ننام ونرتاح لكن الخنقه زادت عليها اكتر ورجعت تقول لي هموت هموت هموت والله انا احترت كتير وقلت اكيد دي شكلها ملبوسة بعدد اكبر من الجن بدون الدخول بقى وذكر التفاصيل انا شبهت الحالة دي وكأنها غابت امازون وكل جن وله صفة معينة زي صفة التعبين والكلاب والقطط والذئاب تمن شهور كاملة وانا جنبها برقي فيها وكان في كل سنتي من جسمها بيطلع معايا جن او عفريت انا بصراحة كان وضع غريب بالنسبة لي مرعب ومخيف لكن الحمد لله سبحانه وتعالى خرجوا منها وبطريقة سليمة في منهم اللي مات وبطريقة خاصة واللي شل دماغي ولحسوا تماما وجود جن السحر في الرحم في الرحم والمبيض بتاع زوجتي في مرة كنت في جلسة رقيه وبتديت أركز من راس مراتي وانصدمت بوجود أربع عشاء ومنهم أولاد الجن الأولاني، وقالوا لي إنهم بيمتلكوها ومسيطرين عليها، والحمد لله قدرت أموتهم بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. أما في الرقية فكانت ملفوف عليها حية كبيرة، أنا ما شفتهاش بس مراتي قالت لي إن في حية بتخنق فيا دايما، وأنا كنت برقي فيها وبنزل في كل جلسة بعملها من على جسمها بداية من فوق لتحت. وهنا اتفاجئت وانصدمت ان طلعت معايا جنيه وقالتلي ما تتعبش نفسك احنا مش هنسيبها مراتك بالنسبه لنا كنز كبير يا تكون لينا ونمتلكها يا تموت احسن. الصراحه انا ما صدقتهاش وقتها انا استعنت بالشيخ وبعض من الرقاه فهموني ايه الحكايه وعرفت ان زوجتي زهريه الدم وانا كمان بس زوجتي اكتر واكبر مني بدرجة كبيرة وعلشان انا دايما محصن ما ادروش علي اما هي فاستغلوها من صغرها وقالوا لي كلام تاني مش هقدر اقول عليه نرجع للجن اللي ساكن في الرحم انا هددته كنت عايز احرقه واطلع روحه لكن اتفاجئت ان مراتي بتبص فقراسي مباشرة وهي مرعوبة وبتقول لي هو فوق فؤراسك بيبص عليك بس أنا ما كنتش شايف حاجة، قمت رشيت على جسمي المية المرئية وما خفتش والله وكملت قراية القرآن، حسيت إني صح داخل معركة وانحصرت في البيت، كنت مجبر إني أقاوم وأواجه وأدافع عن مراتي وبيتي، شوية وقالت لي مراتي وهي بترتعش إن فيه جن تاني قاعد في زاوية الأوضة، أنا تلفت للزاوية وقلت له خليهم يساعدوك، رد عليا الجن: إنت رشيت الأوضة كاملة وما سبتش مكان ليهم، ازاي بقى هيساعدوني؟ ووفقني ربنا وتخلصت منه، بعدين صحت مراتي وكانت في قمه الرعب، وقالتلي ان في دميه كبيره فوق راسك، وفي واحد شبه الخفاش بهيئه انسان في الزاويه، كانت قربت تموت ويقف قلبها من الرعب، كل مره كانت بتشوف جن بمنظر يخوف ومختلف وبيغمى عليها. انا حاولت اهديها واهون عليها وقلت لها معلش اصبري وغمضي عينيكي وبدات اقرا عليها وهنا طلع جن الدميه في الاوضه الحمد لله ربنا كرمنا وتخلصنا منه انا قررت اني اكمل وقلت لهم انتم مفكرين ان انتو أذكياء واقوى وما دام انت دميه ومش هتموت بالطرق العاديه قلت اجرب معاه النار واحاول احرقه وفعلا صحيت مراتي وقالت بصوت متقطع من التعب والخوف انه خلاص اتحرق وتفحم انا كملت كمان مع الجن اللي كان واخد شكل الخفاش ومات هو كمان دي كانت معركة حقيقية عشتها انا ومراتي دي كانت من الليالي اللي هفضل طول عمري فاكرها ليلة مليانة احداث وارهاق شديد حسيت ان في كل منطقه في البيت كان فيه جن واقف متربص بينا، لكن اصراري وايماني بالله والاستعانه به ساعدتني ان انا اخلص عليهم كلهم. واحنا في وسط الاحداث اللي بتحصل دي اتفاجئت بمراتي عماله بتصرخ وبتقول لي ابعدها عني، ابعدها عني! انا سالتها ابعد مين؟ قالت لي الحيه، الحيه بص بص دي نازله من على السقف من فوق، قلت لها بس انا مش شايف حاجه. ردت علي انت بتكذب بتكذب وفضلت تبص وكانها بتتابع في حاجه ماشيه راح وشها مخطوف وكان مليان رعب وهي بتتابع في الحاجه اللي بتتحرك دي وبعدين لقيتها بتقول لي حاسب حاسب دي فوق ركبك ابعدها وفجاه نفضت مراتي وصرخت مره واحده كان في حيه لدغتها قالت لي الحيه لدغتني وبسرعة أنا رشيت ركابها بالميه المرئية وكانت بتنهار وراسها كانت بتنزل ببطء كأنها بتموت وهتروح مني مش عاوز أتخيل المشهد الصعب ده أنا جريت ليها وفوقتها بضربة كانت كفيلة إنها تصحى من حالتها وحست إن الأكسجين رجع لها وقوتها ضعفت على تحمل المزيد بعدين قالت إنها شافت حية كبيرة نازلة عليا ولدغتني والله لو اتحكى لي الكلام ده أنا عمري ما كنت هصدقه لو ما جربتوش وعشته بنفسي. المواقف اللي كانت بتحصل دي مواقف كانت صعبة جدا. أنا مهما حكيت مش هقدر أوصل لكم اللي إحنا عشناه وشفناه. أنا من المواقف دي وش مراتي اللي كان بيتغير مية درجة. مناخيرها اللي كانت بتكبر ولون بشرتها اللي كان بيزرق ولسانها اللي كان بيتحول للون الاسود كمية النفس اللي بتاخده كانت كتير غير طبيعية على اي بشر كان نفس طويل على غير المعتاد انا بامانة شفت العجب معاها المهم كنت في كل جلسة برقيها والحمد لله ان انا قدرت انا من اللي هي كانت فيه بس دايما بقول وبأكد ان مفيش مجال للغلط يعني ما نحطش نفسنا في موقع بحيث يتمكنوا هم مننا هم أحيانا بيتصرفوا بطريقة غريبة يعني تكون في الحمام يوقعوا عليك حاجة زي علبة الصابون أو أدوات الغسيل أو مثلا يطفوا عليك النور وده أصعب شيء إنك في الحمام وفي الضلمة ومع الجن وش الوش المهم إن أي حاجة بتقع أو تتحرك كانت بتثبت لي دايما إنهم حضرين ومرقبين حتى مراتي انكسرت المراية في وشها أكتر من مرة وبصراحة أنا ما كنتش هعرف أتحمل وأقاوم إلا بتمسكي بإيماني ربنا وفقني أني اقدر أبطل بعض الأسحار زي السحر الاسود كان شكلي كده أني كنت هدخل في طريق ومسيرة المشايخ وطريق صعب لو دخلت ليه ما ظنش أني كنت هقدر أرجع منه لكن الحمد لله إيماني القوي خلاني أتراجع وما فكرش في الطريق ده أبداً وربنا سترها معايا الحمد لله انا بامانه ترددت كتير في كتابه الاحداث والتجارب اللي انا عشتها انا ومراتي انا كمان ما قلتش على كل التفاصيل كل اللي اقدر اقوله اني غمرت وده مش خوف مني بس علشان انا بحب مراتي وعايز اعيش بسلام مع اهلي واحميهم من عالم صعب ومرعب عالم ما بيعرفش الرحمه ولا الثقه وقبل ما اكتب القصه دي والتجربه اللي انا عشتها دي أنا حصنت الأوضة وحطيت عيدان البخور المرقي عند رأسي وكمان ما سابونيش وحاسس بيهم وبطاقتهم إنهم بيراقبوني ودي كانت آخرتها إن زوجتي بتصحى دايما مخطوفة ومفزوعة وهي جنبي بتبص في زاوية الدولاب وترجع تنام وأنا كنت دايما أبص لها وحاسس برعبها طول ما أنا بكتب كنت بفكر إني أبطل كتابة مش خوف وهروب مني زي ما قلت بس مش حابب إني أكون سبب في أذية أي شخص دعواتكم ليا اقدر افك باقي الاسحار. رمزي تجربتك بكل ما فيها طبعا من تفاصيل مرعبه ومخيفه وغريبه. انا مش متوقع ان كل الناس تصدق ده. اللي جرب غير اللي ما جربش. وانا جربت جربت حاجات كتير بس ما جربتش اللي انت عشته ده يا رمزي. عموما في جميع الاحوال بشكرك على قصتك وعلى التفاصيل اللي حكيتها لنا وبتمنى لك كل الخير انت ومراتك ليه تشترك في قناة مستر كايرو علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك انت وأسرتك وكل الناس اللي بتحبهم من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم، وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو. ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تليجرام. كل الرابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف. وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، ادعمه بالاشتراك في القناة. الاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب ودي بقى المهمة في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام واخيرا تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو